Hej och välkommen till Bibliotekens minikurser! Denna film handlar om molntjänster. Ett datormoln är ett extra utrymme där du kan spara filer, bilder och program som du inte har plats för i din dator eller mobil. Du kanske redan idag använder molntjänster utan att veta om det. Vad är ett moln egentligen? Ett vanligt moln vet vi ju alla vad det är. En samling partiklar, vanligen små vattendroppar som ändrar form och syns uppe på himlen. Men moln har också en annan betydelse i dagens digitala värld. Ett utrymme där vi kan spara saker som inte får plats i din dator eller mobil. Lagring på internet. Måltjänster, även kallat datormål, Målnet eller Cloud, är digitala tjänster eller lagring via internet. Vi kan också förklara det som att du sparar dina dokument, bilder och program på en annan server på nätet istället för på din egen dator. Vart du än är. Tjänster som finns i molnet har olika funktioner, men gemensamt för dem är att du kan nå ditt innehåll från vilken dator, surfplatta eller telefon som helst. Det gör att du kan börja jobba med en text hemma på datorn, fortsätta skriva på bussen och sedan skriva färdigt när du kommer till jobbet. Användningsområden Det finns många sätt att använda molnet på. Du kan använda det för din egen skull eller för att dela saker med andra. Här ser du några exempel på hur du kan använda molnet. När har du nytta av att använda molnet? Backup en väldigt bra poäng med att använda molntjänster är att du alltid har en backup av dina värdefulla bilder och dokument. Alla som har varit med om att datorn kraschat eller fått sin mobil stulen vet hur trist det är att bli av med allt. Dela bilder. Molnet kan vara ett smidigt sätt att dela bilder och videor med vänner och familj. Ni kan då gilla, kommentera och ladda hem varandras bilder. Dela dokument. Du kan låta kollegor få tillgång till ditt dokument via molnet. Du som skapat dokumentet kan bestämma i vilken grad andra ska kunna läsa, redigera och hantera det. Möjligheten att vara fler som jobbar på samma dokument öppnar för kreativa samarbeten. Var du än är Om du använder molnet till att lagra och jobba med dina dokument och bilder, har du dem alltid kvar oavsett vad som händer med din dator eller mobil. Dela platsinformation när du färdas från en punkt till en annan kan du välja att dela din destination och beräknad ankomsttid med utvalda personer. Dessa personer kan sedan följa din färd hela vägen fram till ditt mål. Dela kalender. Med hjälp av molnet blir det enklare att planera in möten när det passar alla. När du delar kalender med andra kan ni se varandras planer och bjuda in till gemensamma möten på ett smidigt sätt. Hur fungerar molnet? För att kunna använda molnet så kan det vara bra att veta lite mer hur det fungerar. Här är tre saker som kan vara bra att ha koll på. Kostar det något? Många molntjänster ger dig möjlighet att lagra data gratis upp till en viss mängd. Därefter kan du betala för att utöka utrymmet om du vill kunna lagra mer. Läs igenom vad som gäller för just den molntjänst du är intresserad av och jämför med andra för att hitta den bästa lösningen för dig. Vart lagras allt? Målet är ju trots sitt namn inget faktiskt moln, utan all data som hanteras och lagras i molntjänster finns förstås alltid fysiskt i ett eller flera datacenter. Dessa kan vara placerade på en eller flera geografiskt åtskilda platser. Vad behöver jag för att komma igång? Det finns många olika applikationer och appar som använder sig av molnet. För att kunna använda dig av dessa tjänster behöver du vara uppkopplad mot internet. Du behöver också skapa ett konto för att kunna logga in och använda det. Fördelar med molnet Att spara i molnet har på den senaste tiden blivit mer vanligt och på många sätt har det ersatt att spara lokalt i datorns hårddisk. Med tanke på vilka fördelar molnet ger är det inte så konstigt. Här kan du se några fördelar. Flexibilitet Lokalt Du kan arbeta i ett dokument som sparas i din dator. I molnet Du och andra kan arbeta samtidigt i samma dokument från olika platser. Olika enheter. Lokalt. Du gör en ändring i ett dokument i datorn och det sparas där. I molnet. Du kan nå dina dokument och filer från din telefon, dator eller surfplatta. Dina ändringar i dokumentet blir synliga direkt i alla dina enheter. Backup. Lokalt. Du behöver spara en kopia av dokumentet manuellt på en annan hårddisk som också kan gå sönder eller gå förlorad. I molnet. Du kan spara saker automatiskt och blir oberoende av fysiska hårddiskar som kan gå sönder eller gå förlorade. Hårddiskutrymme. Lokalt. Du har köpt en hårddisk och är låst vid hur stort utrymme den har. I molnet. Du lagrar filer i molnet och kan samtidigt utöka utrymmet till den storlek du behöver. Säkerhet. Lokalt. Blir du av med enheten du sparat filer på så blir du också av med filerna. I molnet. Blir du av med enheten du sparat filer på så kan du återskapa dem med en ny enhet. Integritet. Lokalt. När du sparar exempelvis ett dokument lokalt på din dator så är det helt på dina villkor. I molnet. När du sparar exempelvis ett dokument i molnet så påverkas du av tjänstens villkor som du måste hålla dig uppdaterad kring. Exempel på olika molntjänster. Det är alltid bra att jämföra innan du väljer en molntjänst. Nedan följer en kort sammanfattning. Så hittar du rätt tjänst. Tänk på att jämföra molntjänsterna så att du hittar den som passar för just dig och vad du ska göra. Funkar det för dig? Kolla upp om det fungerar med det operativsystem och enheter som du använder. Det kan även vara bra att kolla upp om det finns stödtjänster som är på svenska. Kostnad. Många tjänster har gratisversioner, men det kan vara bra att ta reda på om det kostar något. Utrymme. Kolla upp hur stor mängd data du kan spara där. E-post. Microsoft Exchange är en webbaserad tjänst för en e-post och kalender från Microsoft. Gmail är en gratis webbaserad e-posttjänst från Google som är öppen för alla. Filer Dropbox är en molntjänst där du kan lagra och dela filer över internet. iCloud är Apples molnbaserade tjänst och är inbyggd på alla Apple-enheter. Google Drive är en molntjänst för att spara filer av olika typer online. OneDrive är Microsofts tjänst för att lagra filer av olika typer online. Dokument. I Google-dokument kan du skapa, spara och dela textdokument, kalkylark och presentationer online. Med Office 365 kan du skapa, spara och dela textdokument, kalkylark och presentationer online. Tack för den här kursen! Besök gärna vår Youtube-kanal för fler minikurser. Vi finns även på Facebook och Instagram. Sök på Biblioteken i Halmstad. Mm-hmm. <smart noise>